اللي متواجدين في القاعه ديال المركز الثقافي ديال قصركبيه اسم محمد الخمال الدنوني بمناسبة ديال حفل التميز ديال نهايه السنه الموسم الدراسي 2021 والحمد لله اللي كان عندنا في واحد النسبه ديال التلاميذ اللي تسوقوش في البكالوريا يعني العلوم الفيزيائيه كانت عندنا اعلى أعلى معدل في الإقليم اللي هو 18.5 اللي احتلت الرتبة الأولى هي التلميذة النبيهة باسم عوني وبالنسبة لتدبير محاسباتي كذلك كانت عندنا التلميذة مريم الريحاني تاهي طيب أعلى, أعلى معدل في الإقليم وهذا شرف المؤسسة وشرف الآباء ديالهم وكنتمناو لهم مسار دراسي مفتوح. مؤسسة مؤسسة النخبة الخصوصية بمدينة العيائش نجاح الجامعة الجديدة والتفوق في المصارف العربية اليوم إن شاء الله. إيش كنتم لكم هذا إنجاز هذه المؤسسة؟ هذا فخر بالنسبة لنا الحمد لله الجهود التي كنقوم بها والتقن التربوي التقن الإداري كله مشكور على المجهودات اللي قمن بها بس حصلنا على هذه النتائج هذه. ونتمنى ان من شاء الله مستقبلا تكون النتائج افضل. تضافر دي الجهود ديال الجهود ديال الاسره كذلك يعني حلو. حلو. اكيد اكيد يعني الاسره عندها دور مهم جدا في في في التفوق ديال التفوق الدراسي ديال الابناء ديالهم يعني كان تضافر الجهود بين المؤسسه والاسره دائما بدون اسره ما يكون والو يعني الاسره خصها تكون دائما موجوده.